Deep Purple, απέραντα γαλάζια. Κάθε influencer που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να ανεβάζει συνεχώ βιντεάκια με παιδιά, σκυλιά, γατιά. Για τι ανάγκε του σημερινού βίντεο έχουμε μαζί μας ένα μωράκι. Ε; Ε; φεύγει το παιδί,